Yritämme nyt avata nämä asiat vähän tarkemmin e, ja muistumaan siitä, että tapahtuminen ehkäisy voi kohtistaa jokaisessa elämänvaiheessa. Vauvasta vaarin. Ja me aloitamme lasten ja nuorten kategoriasta. Ja Ulla Korppi lähti meidän kehittämispäällikotulle ensin avaamaan aihetta. Tervetuloa Ulla. Kiitoksia kovasti. Ja tässä osuudessa on mukana myös Mari Leppänen UKK-instituutista. Tervetuloa, Mari. Ja tässä osuudessa kerron joitakin asioita perustuen tuohon LiITU-tutkimukseen, jossa on kartoitettu 11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten liikuntatottumuksia ja liikuntavammoja, mitä on tapahtunut. Ja siinä UKK-instituutin asiantuntijat ovat vahvasti mukana. Ja kenties teidän silmiin osu uutisointi viime viikolla mtv 3 Huomenta Suomessa ja kymppi uutisissa viime viikon keskiviikkona oli Jari-Parkkari haastattelussa ja kerrottiin näistä lasten ja nuorten liikuntavammaa asioista enemmän. Ja tässä nyt niin kun, tulokset on aika hurjat siihen nähden, että, että meidän lapset ja nuoret on joka päivä koulussa arkisin ja viimeisimmän liitutkimusten tulosten mukaan noin kolmasosa loukkaantuu siellä liikunnan yhteydessä, saa liikunta, jonkin asteisen liikuntavamman, mihin tarvitsee myös apua. Sillä on eri asteisia tietysti nämä liikuntavammat. Sitten jos mennään tähän harrastuspuoleen, liikuntaharrastus on äärettömän tärkeä ja kannatettava asia. Mutta se on myös totuus, minkä Jari myös useasti tuo esille Jari Parkkari, että, että mitä enemmän lapset ja nuoret liikkuu, sitä enemmän tapahtuu myös näitä tapaturmasia niin loukkaantumisia herkemmin, koska niiden määrä sitten nousee liikunnan lisääntymisen myötä, jos ei sitä ehkäisyä tehdä asianmukaisesti. Ja Mari kertoo meille sitten myöhemmin näistä UKK-instituutin hankkeista, mitä siellä tehdään juuri tähän ehkäisypuolelle ja myös niistä keinoista. Ja urheiluseuratilanne on nyt sitten tässä näkyvillä seuraavassa diassa. eli tämä Liitotutkimus kertoo sen. Eli Kaikissa ikäryhmissä se on aika lailla noin puolet urheiluseuraliikunnassa mukana olevista lapsista ja nuorista on ö, loukkaantunut siellä seuratoiminnan yhteydessä. Eikö se ole aika hurjia lukuja? Ja nyt me päästään sitten pienen tarinan myötä sisälle siihen, että, että miten tätä asiaa nyt, niin kuin, miten tämä arjessa näyttäytyy. Kenties tämä tapaus esimerkki voi olla hyvinkin lähellä omaa arkeasi, että sinulle itselläsi tai lähipiirissäsi on tapahtunut näitä asioita, mitä näissä eri ikäryhmissä sitten tulee tämän tarinan myötä esille. Ennen sitä kerron kuitenkin teille kansallisesta lasten ja nuorten turvallisuusohjelmasta, jota on nyt reilun kuusi vuotta koordinoinut täällä THLssä. Siihen ohjelma sisältöön kuuluu kolme isoa kokonaisuutta. Siinä on tapaturmien ehkäisy, itsemurhien ehkäisy ja väkivallan ehkäisy. Ja 2018 julkaistiin ohjelman tapaturmia ja itsemurhia ehkäisevä lähinnä siihen keskittyvä tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Ja se löytyy näytillä tuolta, tuolta Ideatorilta ja se on myös verkosta julkarista tulostettavissa. Siellä on luku 6 ja siellä on nimenomaan kaatumiset ja putoamiset mukaan lukien liikuntavammat ja Jari Parkkari on sieltä ukk ollut keskeinen asiantuntija mukana laatimassa niitä kymmentä tavoitetta, mitä siellä meillä on laitettu ja toimenpiteitä. Mutta nyt, nyt sukelletaan 12-vuotiaan jalkapalloa pelaavan Janin elämään. Hän on harrastanut jo useamman vuoden urheiluseurassa ohjatusti jalkapallo ja nauttii sitä suuresti. Mutta sitten erään kerran on jännittävä tilanne pelikentällä ja, ja Jani yrittää puskea maalia, maalia ja saada oma joukkueensa johtoon. Ja epäonnekseen siinä horjahtaa ja siinä yhteydessä, alastulon yhteydessä polvi kiertyy ja siihen tulee polvivamma siihen polveen. Ja huono onni on vielä siinä mukana, että se, se sama jalka on ollut aikaisemminkin vielä nilkkavammoja tullut nyrjähtämiä siihen samaan, samaan jalkaan jo aikaisemmin. No, siinä tilanteessa on tietysti onnea se, että urheiluseuralla on vakuutus ja he pääsevät nopeasti siihen sitten yksityiselle lääkäriasalommeelle hoitoon ja, asia, asia, ja hän saa siihen apua ja saa myös ohjeen siitä, että pitää olla riittävästi sitten lepoa, että ei saa rasittaa liian aikaisin, että, että saa sitä parannemiselle aikaa. Janin joukkueella on ollut tilanne se, niin kuin monessa urheiluseurassa on, että välttämättä siellä ei ole niitä ammattitaitoisia niin koulutettuja valmentajia mukana, vaan saattaa olla jonkun lapsen tai nuoren vanhempi, joka tekee sitä valmennustyötä niin oman toimensa ohessa, eikä sitä tietotaitoa välttämättä siitä valmentamisesta sekä ihan kasvatuksellisesta näkökulmasta että esimerkiksi liikuntavammojen ehkäisystä ei ole riittävästi. Näin on myös ollut Janin joukkueen kohdalla. Pojilla on ollut valtavan iso into pelata ja valmentaja on ollut myös tosi tsemppihenkinen ja hieno, innostava, mutta loukkaantumisia on paljon tapahtunut joukkueille ja menestyksestä ei ole tullut sitten, kun se on vähän harmittaakin monia, kun ei se menestys oikein tule omaan laariin. Seura tekee viisaa liikkeen ja ajattelee, että nyt tähän täytyy tehdä jotakin. Ja he päättää, että he järjestää kaikkiille joukkueille yhteisen leirin. Ja sitten kun siellä leirillä tämä urheilulääkäri ja fysioterapeutti, jotka on siellä leiriä pitämässä, niin he käy keskustelleen läpi sitä tilannetta, niin tuleekin ilmi, että, että niissä harjoituksissa eri joukkueilla niin siellä, siellä ei ole kauhean paljon kiinnitetty siihen alkulämmittelyyn ja verryttelyyn huomiota. Ennemmin on ajateltu sitä, että sitten kun lähdetään vaan pelaamaan, niin kyllä se siitä sitten tulee, tulee nyt ne asiat lihakset lämpenee ja, ja, ja tulee, tulee asiat kuntoon. Samoin sitten tämä lihas, lihaskuntoharjoittelu ja lihasvoimaharjoittelu, niin, niin se on jäänyt vähän liian vähälle huomiolle. Lisäksi siellä sitten on ollut semmoinen väliaikas ratkaisu talviharjoittelussa, he on ollut koulussa, koulun salissa, mikä on menossa remonttiin ja siellä se lattiamateriaali siellä koulun salissa on ollut. Aika huono sen kannalta, että jos siihen kaatuu, niin, niin siitä tulee, tulee herkemmin vamma kuin että jos se olisi vähän erityyppinen se materiaali. Seura tekee viisaat ratkaisut ja päättää panostaa näihin ja myös ottaa ihan säännöllisesti apua näiltä, näiltä tota, urheilulääkäriltä ja fysioterapeutilta siihen, siihen valmennuksen tueksi. Janin tilanne korjaantuu siltä osin, että hän noudattaa saamiaan ohjeita ja pääsee sitten mukaan joukkueen tilanteisiin, mutta polvivamman, kun on sellainen, että se välillä muistuttelee, niin seuraavan vuoden aikana välillä on siinä vähän oireita siinä polvessa edelleen. Mutta nyt mä luovutan puheenvuoron Marille. Marisa jatkaa, että mitä oikeesti käytännössä tämä ehkäisevä työ tarkoittaa. Ole hyvä. Kiitos. Ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Joo, eli liikuntatapaturmat on yleisin tai tapaturmatyyppi lapsilla ja nuorilla. Eli ohittaa yleisyydessään liikennetapaturmat esimerkiksi. Ja pari yleistä harhaluuloa tai myyttiä liikunta tapaturmista tai liikuntavammoista. Ensimmäinen on se, että no ne vammat on lieviä ja ne vaikuttaa vain silloin, ei niillä ole pitkäaikaishaittavaikutuksia. No tällä Janin polvivammalla. Sen seurauksena Janilla on kohonnut riski ylipainoon, hänellä on kohonnut riski aikaiselle nivelrikolle, hänellä on kohonnut riski siihen, että hänellä on toimintakyvyn vajauksia ja hankaluuksia tulevaisuudessa. Eli liikuntavammoilla on pitkäaikaisia haittavaikutuksia ja ne aiheuttavat yhteiskunnalle kustannuksia sekä primääristi hoidosta että sekundaarisia kustannuksia. Toinen yleinen myytti on se, että liikuntavammat kuuluu urheiluun tai liikkumiseen, että liikkuessa nyt kaadutaan ja silloin sattuu ja tapahtuu horjahduksia ja näin poispäin. Liikuntatapaturmat eivät ole sattumia. Siellä on monta asiaa, mitkä vaikuttavat siihen tapaturman syntyyn. Ja, äh, koska nämä eivät ole sattumia, niin liikuntavammoja voidaan ennaltaehkäistä. Ja yli puolet näistä vammoista voitaisiin ennaltaehkäistä. Äh, niitä ennaltaehkäisyn keinoja. Ovat, ne voidaan kategorisoida kolmeen kategoriaan, eli yksi on sääntömuutokset. Tällaisia voisi olla sellaiset, että lasten ja nuorten liikunnassa vaikka pyritään ö, siihen, että se urheilu olisi lapsille ja nuorille turvallisempaa jonkin sääntömuutoksen myötä. Esimerkiksi kypärän käyttöpakko tai suojalasien käyttöpakko tai, tai joku muu vastaava tällainen sääntömuutos, taklauskielto esimerkiksi. Toinen on tällainen muutokset ympäristöstä ja suojavarusteissa. Suojavarusteet, niillä on selkeästi voidaan vähentää liikuntavammoja. Ja sitten tämmöiset ympäristö- ja siihen urheilurakentamiseen liittyvät tekijät. Eli esimerkiksi se alusta, että se alusta, urheilualustalla on riittävät jousto-ominaisuudet ja hyvät kitka-ominaisuudet. Näillä on vaikutusta niiden vammojen syntyyn. Viimeinen. Ja tärkein ja helpoin ja suurin ja tehokkain asia, millä liikuntavammoja voidaan välttää, on se, että muutetaan sitä toimintaa ja käytäntöjä. Eli Suomessa on se tilanne, että lasten ja nuorten valmentajat ovat usein niitä omatoimisia ja niitä tota, vapaaehtoisia äitiä ja isä, mikä on tosi hieno asia. Mutta he eivät valitettavasti tiedä niitä asioita, millainen, millainen on hyvä harjoittelu ja sellainen harjoittelu, että ne, ö, nuoret säästyy vammoilta. Joten yksi iso asia on se, että me koulutetaan niitä ö, valmentajia ja ohjaajia ja liikunnanopettajia, ketkä toimii siellä. Siellä lasten ja nuorten parissa. UKK-instituutilla on liikuntavammojen valtakunnallinen ehkäisyohjelma, live ohjelma, jossa on kolme alahanketta. terveurheilija on toiminut vuodesta 2006 lähtien. Ja sen kohderyhmänä on juuri nämä omatoimiset valmentajat, lasten ja nuorten valmentajat sekä lisäksi kaikki liikunnan ja urheilun harrastajat. Eli sieltä sivustolta löytyy runsaasti tietoa vammojen ehkäisystä ihan kehon osittain. Ja sivusto on uusittu itse asiassa viime kuussa, joten kehotan, että menkää tutustumaan sinne. Sitten kaksi muuta alaohjelmaa on Terve Koululainen ja Smart Moves, jossa Terve Koululaisen kohderyhmänä on ala- ja yläkoulun oppilaat ja heidän liikkumisen edistäminen ja liikuntaturvallisuuden edistäminen. Ja Smart Moosin kohderyhmä on sitten toisen asteen opiskelijat samoilla teemoilla. Ja tuossa verkkosivuosoitteet, mistä voitte käydä tutustumassa näihin lisää. Kiitos.